Починається ремонт мосту на вулиці Грушевського, що середмісті Хмельницького. Скільки триватимуть ремонтні роботи та скільки на це витратять коштів міського бюджету. Відновлюється після поранень. Як на Хмельниччині реабілітують військових післябойових дій? Приїхала з Білорусі, аби захищати країну. Історія українки, яка через 21 рік повернулася на батьківщину та подала документи на службу за контрактом у ЗСУ. На мосту у середмісті Хмельницького на вулиці Грушевського наносять тимчасову жовту розмітку та встановлюють нові дорожні знаки. Про це ж розповів машиніст маркувальної машини Денис Довбеус. За його словами, рух через міст обмежить, залишивши для водіїв дві з чотирьох смуг. Тоді приступлять до ремонтних робіт. Сьогодні ми будемо скидувати рух на праву полосу. Так як е, ліва, буде, буде проводитися реконструкція. Ліва хволоса буде перекрита, права буде тимчасово, рух буде е, реверсом, ліво-право. Водії діляться думками про початок ремонтних робіт на мосту. Ну, я до ремонтів стануся взагалі позитивно. Якщо ремонтують, значить щось роблять. Складний рух однозначно, але це правильно, що ремонтує, зато буде потім проїзд нормальний. Завжди так добре, коли дороги роблять. А якщо не робити ремонтні роботи, машини будуть ламатися. Затори краще. Проблеми викликає, звісно, але як вже є. Відремонтують добре. І все, що, що можна ще сказати. Але роботи краще краще б робили вночі, а не в день, коли транспорту багато. Ремонтні роботи розпочнуть із заміни деформаційних швів, каже інженер фірми підрядника Олег Погут. До ремонту мосту планують залучити до 80 робітників. Деформаційні шви треба міняти. Прийшли в. Поганий стан, так само буде замінено асфальтобетон. Буде розбиратись фактично і бар'єрне огородження, заміна портового каменю. Інженер просить водіїв оминати міст на Грушевського, поки не закінчиться ремонтні роботи. Водіям звертати увагу на дорожні знаки, тому що все-таки всі привикли, що тут чотири полоси, дві в одну сторону, дві в іншу, на протязі місяця півтора це буде по одній полосі. Бажано, якщо можете, планувати свій рух по-іншому. На ремонт Мостана на вулиці Грушевського з міського бюджету взяли півтора мільйона гривень, каже директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. Коли його майже 20 років назад будували, технологія деформаційних швів була досить таки старою. Самі деформаційні шви являють собою металеві пластини, які з часом під час перепаду температур збільшуються, зменшуються і відтак відбувається постійне руйнування асфальтобетонного покриття. За словами Василя Новичка, після закінчення робіт на мосту на Грушевського розпочнуть ремонт мосту на Кам'янецький. Він триватиме рік. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Неморандум про співпрацю підписали Хмельницька обласна рада та благодійна організація August Mission зі штату Юта Сполучених Штатів Америки. Ця організація допомагає біженцям з України в штаті Юта, а також надає гуманітарну допомогу тут, на території України, розповів її керівник Брюс Робертс. За його словами, за останній рік благодійники надали допомогу Хмельниччині на 18 мільйонів доларів. Ми надаємо допомогу таким чином – отримуємо безкоштовні речі та шукаємо місця, куди цю допомогу потрібно надати. Яскравий приклад тому – медичні розхідники на суму 2 мільйони доларів, які ми передали, співпрацюючи з обласною радою. Медичне обладнання від благодійників зі штату Юта було передане комунальним медичним закладам області, розповіла голова Хмельницької обласної ради Віолетта Лабазюк. Крім того, за її словами, область отримала низку допомоги від американських партнерів. Це було у вигляді необхідної фінансової фін розхідного матеріалу, фінансової допомоги у вигляді продуктових наборів і для великої кількості внутрішньопереміщених переміщених осіб, які отримали прихисток в нашій області. Ми підписали меморандум з Август Мішин на подальшу співпрацю в умовах неоголошеної війни, воєнного стану. Разом із представниками Аугуст Мішин на Хмельниччину зі штату Юта прибула торгова делегація, аби налагодити з нашою областю та Україною економічні зв'язки і під час війни, і вже після перемоги. Про це розповів президент Сенату штату Юта Стюарт Адамс. Я хочу, щоб ви знали, що ми сюди приїхали і привезли з собою надію і розуміння на те, що ви не самі, що Юта стоїть поруч з Україною. На Хмельниччині торгова делегація зі штату Юта перебуватиме два дні. Далі відвідують Київ та Львів. Якщо чесно, насправді перший раз було досить незручно від масажного столу, а вже от інші, наступні рази, другий, третій – вже краще. Військовослужбовці Національної гвардії України проходять реабілітацію після бойових дій в одному з медичних закладів Хмельницького району. Вони брали участь у боях у Бахмуті у січні місяці 2023 року. Найстаршому з них – 24 роки. Нацгвардієць Андрій Безбородий каже, повномасштабне вторгнення зустрів у своїй військовій частині, котра на той момент дислокувалася в Харкові. Поранення отримав у Бахмуті. Поранення було осколкове в ногу і контузія. Реабілітація у мене вже Уже друга. О, перший раз я був о, в Трускавці, Львівській області. Десять днів. Все подобається, лікарі роблять все, що можуть, все, що в їхніх силах, щоб допомогти нам. Мій стан морально о, став набагато кращий. О, фізично так само. О, я вже можу робити те, що я раніше не міг робити. Гуляємо лісом, насолоджуємося повітрям, о, бачимо о, гарні краєвиди, озера. Перше поранення отримав у березні минулого року в Харкові, розповідає військовослужбовець з Нацгвардії Едуард Паномарьов. Зараз відновлюється після поранення у Бахмуті. Згадує про бої у місті так. Про Бахмут це як в окруження беруть. От ми, ми заходимо на вражеські позиції. Вроді би все отлічно, але такі є моменти, що ти не розумієш, що воно робиться, починається обстріл. Ти ховаєшся в окопі, бліндажах ховаєшся. І димити піднімаєш голову, дивишся, а тебе ж починають брати в окруження, і ти починаєш потроху відходити приїхав, ми нічого, взагалі нічого не хотіли, ми хотіли чисто відпочити. Після цього всього то більш стаєш активніше, більше сил з'являються. У нас відбувається сеанс арт-терапії. Вони малюють малюнок за допомогою малювання. Те, що вони не можуть сказати, вони можуть намалювати. Вони пізнають так себе. Потім я дивлюся їхні роботи, аналізую, які вони брали кольори. І вже відповідно до того буду вибирати, які далі буду використовувати методи в роботі з ними. Малюємо будівлю, дерево та людину. Малюється так, як представляю, що я з дитинства малював. Ось і так якось залишилось воно. У кожного військовослужбовця своя фізична і психічна травма, говорить офіцерка служби психологічного забезпечення військової частини Національної гвардії України Каріна Лепікаш. Дані військовослужбовці перебували в зоні бойових дій і, звичайно ж, там вони були в напруженні, постійно в стресовій ситуації. З історіями різними військовослужбовці тут і з пораненнями, і з контузіями, але робимо все від нас залежне, щоб повернути їх у стрій. Тут вони відвідують різні фізіотерапевтичні процедури, різні види масажу, а також я надаю їм, як психолог, різну психологічну. Допомогу. За словами Каріни Лепікаш, реабілітаційний період для військовослужбовців розрахований на 10 діб. Михайло Жиле, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина. Новітнє озброєння, техніку та обладнання показали жителям Хмельницького військовослужбовці сил спеціальних операцій. Серед представлених експонатів – броньовані автомобілі, безпілотні апарати, засоби зв'язку, снайперські гвинтівки та медичне обладнання. Ми представляємо манекени і обладнання для надання першої домедичної допомоги в червоній зоні, саме під вогнем, коли знаходиться боєць. Це бинт, який просякнути спеціальною спеціально, рідиною, для того, щоб кров швидше згорталася. Ми беремо складаємо такий вузли. Коли проникаєші поранення, ми швидко пальцем знаходимо місце, де витікає кров артерія, фіксуємо пальцем і швидко туди запихаємо наш бинт. І палець звідти вже не забираємо. І таким чином проводиться тампонада. Тампонада відбувається, відбувається в тих місцях, де неможливо належати турнікет. Тобто пахові, пахвинні і шийні зони. Мета проведення виставки обладнання – демонстрація цивільному населенню, боєздатності, сил спеціальних операцій та готовності звільняти від окупанта українські землі. Дуже вражає. Я колись, багато років тому, служив в армії, але це якийсь космос, по сравнению з тим, що було тоді. Тобто Техніка вже вражає. Техніка, як би сказати, така, що може нас захистити, От. але би, треба її побільше, щоб було.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 Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Новини спорту повертаються в ефір «Суспільного». У студії для вас працює Юлія Пазенко.